اس کار سے مار سر میں اس کو گاڑی آ رہی ہے گاڑی آ رہی ہے ¿Quién era el criminal COVID? Wow.